Vi tänkte visa hur Makey Makey fungerar. Det är en liten produkt, ett slags tillbehör till datorn kan man säga. Och vad gör vad gör Makey Makey? Den låtsas vara en tangentbord och mus till din dator. Så med hjälp av den här så kan jag alltså koppla in den i datorn och då kan jag få saker och ting att hända utanför datorn Genom att koppla in den så att säga, mm. så att den tror att jag trycker på tangentbordet när jag kanske Precis. rör vid andra saker. Ja. Om vi tar en titt och ser vad som är i den här så har vi själva Vad kan vi kalla det för? Makey-making Själva makey kretskortet Och Vi har också En USB-sladd Den som man kopplar in i Datorn Vi har ett antal krokodilklämsladdar och vi har ett, en uppsättning mindre sladda. Och Om vi börjar med att titta på de här olika så själva USB-sladden den går in i datorn, gissar jag. Ja, en sida går in till datorn och andra sidan går in till Make Make. Ja, och där har vi den där. Och då börjar den blinka lite grann och då talar den om att den är igång där. vi ja, visa? Här visas den att den här ström. Så här har vi och de här krokodilklämmorna de kan man sätta fast i de här stora hålen. Mm. här har vi piltagenter och vi har spacebar och vi har klick. Mm. Och här nere finns jord, jord. Mm. och det har man för att sluta kretsen. Ja precis. Så om vi nu vill, om vi vill trycka på vänster pil, så ska vi sluta en krets mellan jord och vänster pil. Och om jag då vill till exempel göra ett klick, då stoppar in den i klick och med jord. Eh, sen finns det de här små eh, sladdarna mm. och de här små sladdarna de kan man använda för att koppla in på baksidan och där finns det alla möjliga fler uttag ja, precis. Så, eh, flera eh, tangentknappar och eh, styrning för mus och som vi tar och kopplar in den här då eh, vi kopplar in den i eh, klick för musen ja. och vi kopplar in en annan sladd där vi på jord en på jord här och då kan man stoppa den i vilken som helst. De alla detsamma. I min dator så har jag kopplat in ett litet piano. Så om jag klickar på musknappen här så har vi pianoljud. Mm. Och om man då för samman de här två nu så då tror den att den trycker på musknappen helt enkelt. Precis. Ja. Men det går att koppla in alla möjliga saker som leder ström här såklart. Så man skulle kunna koppla in... Ska vi ta fram lite aluminiumfolie ja. till exempel? aluminiumfolie. Den där. Så om jag nu håller i den här och sen tar på aluminiumfoliet. Då funkar det på samma ja, sätt. så trycker du på klick. Och om jag sen... Om du håller i aluminiumfoliet mm. då? För vi människor leder ju också ström. Ja, det funkar mm. det bra det med. Så, så det går att koppla in alla möjliga olika saker i den här, och det går ju då att koppla in många knappar samtidigt. Ja, och man skulle kunna bygga allt ifrån spelkonsoler till musikinstrument och, och alla möjliga saker. Ja, man kan se vad som helst på din dator. Och den här make var vad får man ta på den? Den finns på makeymakey.com eller på flera webbsidor kan man köpa Så det lättaste är nästan att googla loss på den och se var man kan hitta den. tror jag. Så det var en kort introduktion till Makey -in Making.